سيلاد دعاك لبيتها هو الشعر ما وهبه من ربنا العالي هو القصيده الجزل بحساسيه سخيتها وصخر الكاف وامتح بنت الربط علي يا حاج سيلاد دعاك لبيتها هو الشعر ما وهبه من ربنا العالي هو القصيده الجزل بحساسيه سخيتها وصخر حر سنى في مرتفع صيتها بركير لي فعولك كل هج زالي وباسم منسيه هلقى في استوى بيتها هو من دلاله بدا في فنجاني بنت حرّين سنى في مرتفع صيتها بركير لي فعولك كل هج زالي وباسم منسيه هلقى تستحق المدح والطيب راعيته شيخة العز من دربينا الافعالي انفه حد الوفاء والطيب حاويته والكرم والمواقف حسن وقبالي الله تستحق المدح والطيب راعيته شيخة العز من دربينا لقا بالجمال ولا له حمزه علي ومع صدق الغوا شعر لك هديته ومن مباهير شعري سكت فنجاني لقا بالجمال ولا له حمزه علي ومع صدق الغوا شعر لك هديته ومن مباهير شعري سكت فنجاني يا هاجسي لا تعى داعيك لبيته هو الشعر ما هو من ربنا العالي هو القصيدة الجزل بإحساسي يا وصخر القاف وامدح بنت يا هاجسي لا تعى داعيك لبيته هو الشعر ما هو من ربنا العالي هو القصيدة الجزل بإحساسي يا حران سنا في مرتفع صيدا بركير لي فوقلك كل حاج زالين باسم منصية هلك استوى بيته هو من دلالنا دايح سكت في بنت حران سنا في مرتفع صيدا بركير لي فوقلك كل حاج تستحق المدح والطيب راعيته شيخة العز من دربينا الافعالي طفحة الوفاء وطيب حاويته والكرم والمواقف حسن واقبالي الله <تصفيق> تستحق <تصفيق> المدح والطيب راعيته شيخة العز فارقة بالجمال ولا لا حمزه ومع صدق قال شعري لك هديته ومن مباهير شعري سكت في جالي ومسنا حيل في لب العقل ساكته فارقة بالجمال ولا لا حمزه ومع صدق قال شعري لك هديته ومن مباهير شعري سكت طويلة وإبداع والإتقان في العمل